سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال فاونده در یوتیوب تماشا میکنید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی م فعال هستیم رو می بینید آدرس و لینک این شبکه ها رو توی پست مربوط به همین ویدیو در کانال یوتیوب به اشتراک خواهیم گذاشت مطابق همیشه ما دو تا کانال مرتبط با انتشار ویدیو هامون رو داریم به شما معرفی می کنم کانال آپاراتمون هست و کانال یوتیوب که اسمش شما برای شما بردم کانال آپارات. با نام ثروتیار کریپتو هست پیشنهاد میکنم که حتما ما رو در هر دای این کانال ها دنبال بکنید اگر تا الان عضو کانال یوتیوب ما نشدین پیشنهاد میکنم همین الان این دکمه رو فشار بدین دکمه زنگوله هم بزنید که به لحظه از آخرین اخبار و اطلاعاتی در اختیار شما میذاریم مطلع بشیم در سایر شبکه‌های اجتماعی هم که طبق معمول ما آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه کریپتوکارنسی بلاکچین رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت توی این ویدیو قراره تفاوت بین کوین و توکن رو با هم صحبت کنیم شاید این دو تا رو شما خیلی شنیدین و بعضی موقع مهمه که من از کجا بفهمم که این کوین این توکن و دونستن این هم اهمیت داره به هر حال شما دارین منابع مالیتون رو دارین هدایت میکنید به کدوم از این بازارها و خب به هر حال ریسک این هم باید در نظر داشته باشید که اصلا چی از من کجا دارم گذاری میکنن یه نکته مهمیه یه دارم چی رو میخرم ما یه سری مجموعه ویدیو کاملی در خصوص معاملگری تهیه کردیم. این بالا براتون کارت میکنم. حتما اونا رو نگاه بکنید. به هر حال وقتی شما وارد صرافی یا بروکر که در خصوص معاملات کریپتوکارنسی ها هست بدونید که دارین چی رو میخرید دونستنش کمک میکنه چون می‌دونید حداقل اکثر این مثلا چقدر میتونه رشد بکنه یا اصلا چقدر امنیت داره این مسئله مثلا نخور زمین پول من از بین نره یا آیا این خیلی چیز پاپولاری هست همه جا ازش استفاده میکنن یا نه و این کمک میکنه که خب هر شما بازی بهتری بگیرید اگه به این موضوع علاقه‌مند هستین پیشنهاد می‌کنم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم خب ببینید ما واقعا میخواییم بدانیم که فرق این دوتا چیه با هم خب کوین و توکن دوتا دسته بندی بزرگی هستن که توی کریپتوکارنسی وجود داره توی فیلم آموزی فیلم کوین مارکت کپ یک و دو اگر ندیدین اینجا براتون کارد میکنم که حتما برید مشاهده بکنید و خب اونجا کامل گفتیم حتی شما جزئی ترین حتی سورس کد کوین توکنر هم اونجا میتونید به دست بیارید حتی شبکهای اجتماعی که دارن در صحبت میکنن اطلاعات تکمیلی میخواید به دست بیارید دیگه اونجا همه چی هست پیشنهاد میکنم دو تا ویدیو رو حتما ببینید این بالا کاردش میکنم و بعد در نهایت میخوایم این یه مقایسه بین کوین توکن انجام بدیم ببینید اصلا تعریفی که برای کوین توکن وجود داره چیه ما یه چیزی به نام کوین داریم که توی بازار کریپتوکارنسی به نام بیت کوین میشناسنش ما یه کوین بیشتر نداریم اونم بیت کوینه و هر آنچه به غیر از بیت کوین ما کوین اسم می‌ذاریم کوین ها توکن انواع مختلفی داره توکن سکیوریتی داریم ایکویتی داریم یوتیلیتی داریم و پیمنت security ها خب قطعا میدید مثل همین اورااق مشارکت ها میونند یه روش تأمین مالی ما تو آیسی ها یه سری توضیح کامل در این خصوص دادیم این مجموع ویدیو اینجا براتون کارت میکنم چون یکی از کاملترین منابع زبان فارسی در حوزه آیسی او هست حتما اون رو ببینید این داستان securityتی هم اونجا میتونید بیشتر در موردش بخونید کوی هست مثلا اومده بر اساس یه خدمتتون شود یه دارایی اومده این کار رو انجام داده یوتیلیتی ها هست این توکنایی که بر اساس مثلا یکی قرار یه کاری رو انجام بده بیاد بره مثلا توی رای با اون توکنی بتون رای گیری انجام بشه نظر سنجی بدی، انجام بدید نمیدونم یه سری پرداخت ریز انجام بدید اینا در قالب توکن انجام میشه و دونستن تفاوت این دوتا با همدیگه به شما یه حس خوبی رو میده به خاطر اینکه اگه قرار باشه شما بین یه توکن و مثلا کوین، آلت کوین اتریوم یک رو انتخاب بکنی دو گام اول آلت کوین اتریوم قویتره چرا چون؟ رو بستر اتریوم رو IRC20 تا IRC220 یه چیز بالغ بر 85 درصد توکن ها روی این پلتفرم وجود اومده یعنی زمانی که آیسی او ها اوج میگیره توکن ها عرضه میشه اdropپ ها انجام می که همه اینه که دارم بایدتون اصلاات رو میگن ویدیوهاش توی کانال وجود داره حتما برید ببینید اینا رو اون چیزی که رشد خوبی خواهد کرد، اتریوم چرا چون اکثرشون بر پای اتریوم و وقتی که کوینی بر پایه اتری بشید توکنی بر پای اتریوم و بلاکچین اتریوم قرار توسعه پیدا بکنه برای عرضه خودش از آلت کوین اتریوم استفاده میکنه شما میخواد توکن یک رو بخرید که روی پلتفرم اتریوم هست میگه که اگر میخواد بخری بعد مثلا بزار هر مثلا هزار تاش به فرض یه اتر بدی خب باید بری اتر بخرید پس این تققازه برای اتر رو میباره بالا این نقطه گریه دیگه پس اونی که اتر داره میونه اترش داره رشد میکنه این رشده به خاطر عرضه و تقاضایی که تو بازار وجود داره حالا این ماینبل هست یا نیست و تو همون ویدیوهای آموزشی کوین مارکت کپ یک و دو براتون کامل توضیح دادم حتما اونها رو ببینید. ببینید این تأکیدی که من میکنم یا ویدیوهایی که اینجا براتون کارد میکنم صرفا جنبه آموزشی داره و میخوام شما این حلقه و زنجیره آموزشیتون تکمیل بشه اینا رو بتونید اگرم مثلا ندیدی خب این بالا من کاردش کردم اینا بعدا بری دوباره نگاش بکنی یا همینجا نگهت داری بری سراغ اون بعض موقعات تحکید میکنم اگر اونو ندیدین، اصلا اینا رو نبینید به همین خاطره که مرتب دارم به این مسئله میپردازم یه موضوع خیلی جذابی مثلا به این آی هست که این بالا براتون کاردش میکنم اینا نکات مهمیه تو بحث معامله گری حتما ازش استفاده کنیم ضمننا الا مشاالله از این اصطلاحات کوین و توکن و آلت کوین رو نمیدونم توکن security و equity و یوتیلیتی و پmentتو خیلی از این اطلاعات این تیپی وجود داره وینچر کپیتال و اینا وجود داره که ما یه ویدیوی ساختیم در مورد اصلاعات کاربردی کریپتوکارنسی بالا براتون کارد میکنم 10 تا از پرکاربرورد ترین رو گفتم و اطدا زیادیرم توضیح دادم که چجوری میتونید در اطلاعات که هست که حتما اون ویدیو رو مشاهده بفرمایید خب مقایسه این دوتا توکن همونطوری که تو این جد می بر روی یک زنجیره بلوک ایجاد می شود ولی کوین خودش صاحب زنجیره بلوکه مثل اتریوم برای ارائه سرویس رگیری نظر سنجی از توکن استفاده میکن اما کوین خودشا بحث انتقال ارزش داره عنی یه پوله یه شبه پول داره جابجا میشه نمونه هاش اتریوم ریپله که با XRP ای که حالا توکنش ریپله رو واژه کوین میبینیم توی توکن ها هم LEOHT میبینیم که اینا خدمتتون عرض شد که از اهمیت بالای برخورد تفاوت دونستن تفاوت اینا چون بحثه گذاری توی این موضوع وجود داره اینجا خب حالا اینجا 5 درصد هم تخفیف ما دادیم میگم اکثر توکین های چیزی بالا بر 80 درصد اونها بر روی بستر اتریوم ایجاد شده که من خود قبل قبلا گفتم 85 درصد این موارد اما خب این عدده ای در حال تغییره چرا چون پلتفرم های جدید هم داره میاد که خودش صاحب بلاک چین یعنی بلاک چین خودش خودشو داره و برای حل یک مسئله خاصی اومده اگر ویدیو مربوط به شاخص های ارزوی رو ندیدین پیشنان بکنه حتما برید ببینید به خاطر اینکه توی اون دقیقا به این مسئله پرداختم که این قرار چه مسئله ای رو حل بکنه بالغ بر پنج هزار کوین و توکن حالا این کوین ها منظورم آلت دقیقا آلت توی بازار وجود داره که خب این 500 تا واقعا برای چی اومده چه مسئله رو حل میخواد بکنه اصلا تو کدوم دسته بیشتره این جالب این سوال مهم یک تو س... ویدیو آسیوب شما میتونید رو ببینید دقیقا و خب اینا نکاتیه که به شما کمک میکنه که نسبت به مسئله آگاهی بیشتری پیدا بکنین امیدوارم از این ویدیو کوتاه لذت برده باشین این ویدیو ها بیشتر بحث جنبه تعریف و اوننگوری شما رو داره تکویل میکنه. اگر پسندیدین لایکش بکنید با اشتراک این ویدیو ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت میکنید و دو تا ویدیو مرتبط با موضوعم براتون این پایین گذاشتم اگر به این سبک ویدیو علاق من تصمیم پیشنات میکنم حتما حتما حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید دکمه زنگولارم فشار بدید تا از آخرین اخبار اطلاعات خبر بشین ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار